За що він там страдає? За те, що він захищав свою країну. Пані Анжела зі Солопківців Хмельницького району чекає сина з російського полону. Туди розповіла, він потрапив під Херсоном. На зв'язок він каже, не виходить із жовтня минулого року. Він мені нічого не розповідає, Він скільки я не запитаю. Він каже: Мамо, у мене все добре. Не переживай, все буде зі мною добре. Десять місяців чекає на повернення сина азовця розповіла пані Світлана. На щотижневу акцію поверніть героїв додому в Хмельницькому. каже, виходить, аби наблизити його визволення і всіх українців із полону. За усіх так, як вони боролися за нас, адже вони виконали свій обов'язок, нелегкий обов'язок, в повному оточенні, без їжі, без медикаментів, без води, без належної допомоги і підтримки. Вони витримали оборону Маріуполя 86 днів. Цими вихідними хмельничани долучаться до акції у Польщі на підтримку родин українських воїнів, які перебувають у полоні, розповіла волонтерка Леся Стебло. Щоб розповісти усій цивілізованій спільноті, розповісти полякам, українцям, які проживають в Польщі, іншим громадським організаціям і активістам про те, якою ціною сьогодні виборюється перемога українцями? Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому, за словами Лесі Стебло, запланована 24 березня. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.